Una atracció imprescindible a tots els parcs d'atraccions és la Nòria. La de Montjuïc es deia Nòria-Vision, una atracció que per la seva situació privilegiada a la muntanya permetia gaudir d'unes bones vistes sobre la ciutat. La Nòria de Pepín fa més de 6 metres de diàmetre. L'estructura de la Nòria està feta amb fusta i, i les cistelles són de cartró empaparat.